Дорогі жінки, сердечно вітаю вас із прекрасним весняним святом, міжнародним жіночим днем. Ви є втіленням любові, вірності, ніжності, материнського тепла, і ваша виваженість і мудрість є запорукою миру і злагоди у суспільстві. Висловлюю щиру повагу та вдячність кожній українській жінці – за щоденне піклування про родину, активну життєву позицію, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток нашої держави. Як президент України, я робитиму все можливе, щоб ви жили в добрі й достатку, щоб здійснилися ваші мрії та сподівання. Бажаю всім міцного здоров'я та сімейного благополуччя. Нехай кожен день буде для вас щасливим, сонячним і радісним.